У домі печалі, що на вулиці Миколинецькій зібралися півсотні людей. Це родичі, друзі, знайомі та побратими бійця. Тут священники Української греко-католицької церкви відправляють панахиду. «Усе, бор, усе, поки, усе, Далі під супровід військового оркестру труну несуть на Миколинецьке кладовище. На кладовищі над труною бійця розгортають синьо-жовтий стяг. Ховають бійця на алеї героїв, поруч з іншими загиблими в російсько-українській війні. Попрощатися із військовим з Львівщини приїхала Марія Миколишин – жінка-односельчанка батьків загиблого. Дуже часто приїжджав до нас до села, я пам'ятаю його ще молодим, усміхненим, веселим. Ну, життя радісним, ну багато років ми вже не, не бачилися, бо він був за кордоном. Дякуючи таким людям, ми і живемо сьогодні. Ми спимо спокійно, їмо от я йду на роботу, спішу провести бійця в останню дорогу з Львівщини. Приїхала також сім'я Ільчуків. Тільки добрі слова можна сказати тим більше такий відважний вчинок, щоб приїхати з-за кордону на війну. Ну, самі добрі, теплі слова ми не бачили, звичайно, давно. Ну, шкода, але таке життя війна, страшна штука. У нас було чотири колеги, ми були в садочку разом, ми жили в одному будинку, в одному дворі, разом в школу пішли, разом зі повиходили в школи. З нас чотирьох, він завжди такий був, воєвничий. Мирослава Західна, Андрій Рабада, новини на Суспільному, Тернопіль.